Ми були в дідовій хаті. Бо вони, як перший день сюди прийшли, сказали убратися от сюди, бо розстріляється. Це тут туалет був, так? Да? В тій комнаті для бута. Тобто для них нормально було да, їсти і так. ходити в туалет поруч. Ось тут в не туалет. Кова і склас боєкопасу. Ну, це ящики пусті, Тут нічого нема. Тут був телевізор, холодильник, диван. Ну, все як в нормальній хаті. А куди все ділось, ви знаєте? Ну, останній раз я це все бачив в КАМАЗі, як він їхав по вулиці. Все в КАМАЗ і кудись на Ростов, мабуть. Оце як тільки вони пішли, Через день. О, ми перший раз за вісім місяців сюди прийшли і побачили це все. У голові, окрім матюків, нічого не було. І образи, і злості на них. Перші дні вони були в шоці, що у нас в селі було нічне освітлення на стопах. Вони навіть не знали, що це рідні тази. Так. Да. І боялися асфальту. Вони на крадених машинах їздили по селі. Ваші бачили сімейні фотографії? Так, да, дідуві. Ми думали, що вони їх спалили, а оказується, вони їх... Роздивлялись. Цікаво їм було. А шпалери також вони повідривали? Так. Да. Вони на них, мабуть, су поки свої розігрівали в гаражі. Там є місце, де вони готували їсти собі. Ось тут, на який вони готовили собі їсти. Пайки розігрівали. Я ж правильно розумію, такого в гаражі також не було, мабуть, так? Да? Ні, тут були інструменти, ключі, ворота. Зараз тут майже нічого не залишилось. Це вони так і залишили в ящичку? Так. Бо ми виходили на город і дивилися, як в прилітає прилітає наших. Як там горіло, чорним, синім, білим димом. І вони в селі метушилися сильно. Ну, як будуть гроші, то будемо ремонтувати, а як не будуть, то так все і залишиться.